Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσω λίγο για το πώς μπήκα στι μηχανές και θα συγκρίνω τη σχέση ηλεκτρικής μηχανής με τώρα που έχω την ΥΠΡΣ γιατί ξεκινήσουμε την ιστορία μας λοιπόν, είχα ξεκινήσει με μια ηλεκτρική μηχανή εγώ μπήκα στι μηχανέ το 20 ε, λόγω COVID δεν ήθελα να κατεβαίνω με τρόλεο φορία στη δουλειά στο κέντρο ε, αλλά ούτε το αυτοκίνητο γιατί όσοι παίρνετε αυτοκίνητο ή και μηχανές θα ξέρετε ότι είναι φιάλτης να κατέβεις μόλις το κέντρο να κοιτάζω μηχανές ε, Τα σκούτερ γενικά νομίζω το έχω ξαναπεί δεν μου αρέσουν και όλα αυτά σαν μιχανές καθόλου και εκεί μπήκα στο τρυπάκι λοιπόν και βρήκα κάποιες ηλεκτρικές που μου αρέσανε που έχουν έτσι αυτό το ρετρό look και σκέφτηκα γιατί όχι και πήρα λοιπόν μία ηλεκτρική μηχανή την οποία δεν κράτησα όμως πάρα πολύ και πάλι δεν έχω δέσει το κράνος μου Φακ, ρε, Τι είναι αυτό το πράγμα... Κάτσε πάμε παρακάτω, να το κλείσω... Πώς το ξανά, ομορικές φορές που θα ανακατεύω Και πήγα και πήρα λοιπόν μια ηλεκτρική μηχανή ε, η οποία ήταν το αντίστοιχο των 125 κυβικών, και κάπου εδώ ξεκινάει ο ερωτά μου για τι μηχανέ. Να πω ότι μικρό, έχω πάθει ένα ατύχημα σοβαρό με μηχανή. να συνοδηγό, δεν ήμουν οδηγό, και είχα μείνει τέσσερις μέρε στο νοσοκομείο με διάφορα τραύματα τέλο πάντων. Ε, οπότε τις φοβάμαι και φοβόμουνα πολύ όταν πήκα Αλλά τέλος είμαστε το... Επειδή ακριβώς φοβόμουνα δεν περιμένα και να ερωτευτώ τη, τη φάση με τις μηχανές ε, Πήρα λοιπόν μια ηλεκτρική χωρίς να το πολύ ψάξω είναι αλήθεια Γιατί είναι ακριβές Δηλαδή με τα λεφτά της ηλεκτρικής που πήρα έπαινε μια πολύ καλή μεταχειρισμένη Χωρίς πολύ περισσότερες επιλογές Ω φίλε, <laughs> oh, here, what the fuck, κίνησε από εδώ. Um, anyway, λοιπόν, πήρα τη μηχανή που λέτε, άρχισα να μπαίνω στον κόσμο των μηχανών, εκεί κατάλαβα το λάθος μου σε εισαγωγικά, γιατί εντάξει δεν είχε κάποιο πρόβλημα η μηχανή. Εννοώ το λάθος μου σε σχέση με αυτό που έπαθα ότι γνώρισα περισσότερα για τον κόσμο των μηχανών και τις επιλογές που μπορεί να είχα κτλ. Πέρα λοιπόν από αυτό το, το, το θέμα, η μηχανή ήταν μια χαρά έτσι, μαλακή τώρα, ε, προβλήματα όμως. Ε, αυτονομία, κατασκευαστής λέει 120, εγώ πραγματικά βρήκα κοντά στα 100, με 90 με 100 θα έλεγα. Και το μεγάλο σε αυτή την αυτονομία ήταν ότι μετά τα, τι να πω, όταν επίσης την μπαταρία στο 40% η τελική της μηχανής πηγαίνει στα 60 χιλιόμετρα την ώρα ενώ πριν κανονικά ήταν 90 90-90, κάτι, κάπου εκεί ήταν νομίζω. Ε, οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να πας, ας πούμε, κάποια μακρινή βόλτα που εμένα άρχισε να μου αρέσει η σκέψη. Ε, ε, αυτό ήταν νομίζω το κύριο αρνητικό, η αυτονομία της. Κάτσε τώρα, τώρα χτυπάει το κινητό, δηλαδή, what the fuck, σήμερα. Πάμε. Και δεν θυμάμαι τι έλεγα Αλλά είχε αυτήν την άλλη την, την ευκολία Το ότι Εγώ γύριζα το βράδυ, το βάζα στην πρίζα Μπαμ γέμιζε, ευχαριστώ πολύ τρεις, περίπου τρεις, φο... τρεις μέρες ήθελε γέμισμα Οπότε λοιπόν εγώ άρχισα να μπαίνω σιγά σιγά Σε αυτό το τρυπάκι, σαν να ψάχνω μηχανές ε, Άρχισα να μου αρέσουνε πολύ Και εκεί την άλλαξα, να πω τώρα τι διαφορές της οδήγησης δεν είσαι καθόλου δονήσεις, δηλαδή τώρα εδώ νιώθεις κάποιες δονήσεις ε, στο τιμόνι ελάχιστα, αλλά τις νιώθεις καταλαβαίνεις ότι κάτι δουλεύει ρε παιδί μου πάνω σε αυτό το πράγμα στο ηλεκτρικό δεν καταλαβαίνεις τίποτα, απλά πήγαινε ε, είχε πάρα πολύ καλή επιτάχυνση στην αρχή, δηλαδή παίρναγα εντάξει τα πρώτα μέτρα εννοώ, όχι συνέχεια μην τελαθούμε, ε, σχεδόν όλες τις μηχανές αλλά γενικά ήταν καλή, καλή εμπειρία, καλή μηχανή. Λίγο θα κάποια από τα φρένα, ε, λάστιχα δεν μαρέσανε. αρέσανε. Άλλο πρόβλημα με τις ηλεκτρικές είναι, όπως νομίζω είπα πριν, ε, ο, ο ήχος. Δεν σε ακούνε, καθόλου είναι αλήθεια. Όχι ότι ,τι εδώ τώρα με πολύ ακούνε. Γιατί όλοι έχουν κρυστά τα παράθυρα, air-condition ή ζεστό-ζεστό αν είναι χειμώνας, βάζουν τη μουσική τους στο ραδιοφωνό τους και Klein. Δεν ακούνε τίποτα. Και εκεί λοιπόν άρχισα να μπαίνω στη φάση να δω διάφορε και τι τα έχω πει όλα αυτά, ποιες τα κτλ και πώς καταλήθηκε το στρέμφ, δεν θα ξαναπούω τα ίδια. Ε, αλλά όσον αφορά τις ηλεκτρικές γενικά νομίζω ότι σε 10 χρόνια θα είναι άλλη συζήτηση. Καταρχάς όλες οι μεγάλες μάρκες που χρεούνται νομίζω βάσει Ευρωπαϊκή νομοθεσία να έχουν και ηλεκτρική στην κάμα τους Μέχρι το 2030 νομίζω είναι το όριο κάτι τέτοιο. Σπάντα. Οπότε επειδή θα βγάλουν όλοι μία ηλεκτρική τουλάχιστον, Honda, Yamaha, όλες θα βγάλουν μία, τότε θα αλλάξει σίγουρα η συζήτηση. Αλλά παραμένουν να είναι πανάκριβες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν πει ότι παίρνει μία Zero που υποτίθεται ότι είναι πολύ καλές ηλεκτρικές, θες ε, πόσο έχουν, 16, 17, 18, και μικρή τη, κάτι τέτοιο. Άρα εδώ κίνηση τι γίνεται κάθε μέρα, κατά τα αν θε μια ηλεκτρική μόνο για ανέβα κατέβα κέντρο Αθήνα είναι σούπερ. Ανά δύο μέρες, τρεις θα γέμισμα Το ρεύμα είναι φθηνό ή ήταν Ενάς έως θα γίνει με αυτές οι αλλαγές που λένε τώρα πόσο θα ανέβει και αυτό Βενζίνη εντάξει δεν θα είναι σίγουρα Πιο φθηνό θα είναι ε, Και οκ okay, είσαι μια χαρά Είναι ακριβή η πρώτη επένδυση ας το πούμε έτσι Αλλά κερδίζει σε άλλα πράγματα Τώρα θα δει, ας πούμε, και η BMW έχει ανακοινώσει ηλεκτρική, μία-δύο κιόλας νομίζω, όχι μόνο μία Η Triumph ε, έχει ανακοινώσει και νομίζω ότι θα βγάλουν πρωτότυπο φέτος Πολύ όμορφο, είναι σαν το Street Triple μοιάζει, είναι πάρα πολύ ωραίο Το σχέδιο δηλαδή, δεν, δεν έχει βγει κάτι άλλο πέρα από ένα σχέδιο Και ο κινητήρας νομίζω, νομίζω, κάτι είναι αυτό το πράγμα Από εδώ. Κλείσουμε το βιντεάκι. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά. Anyway. Αυτά. Bye.